مع مين تحكي لك ساعة؟ مع طوبرجي هذا عشان ينزل بكرة طوبرجي مين؟ واحد مين واحد؟ رن عليه اشوف شو رن عليه؟ رن عليه اشوف هي مساعد طبرجي رن عليه اشوف ايوه شوفي هي, هي مكتوب مساعد طوبرجي رن واحكي كأني مش جنبك يلا شو بنت الناس شو ما فيش ثقة بيني وبينك؟ رن آخر رقم يلا والله ماني كاتبه مساعد طبرجي. طيب يلا رن عليه يلا طيب شو بدي اقول له من تنوية رن واحكي انا مش جنبك عشان ما اخرب بيتك اليوم رن افتح السبيكر ألو أيوا أهلين حبيبي طبرجي ها شو حبيبي مينتي؟ يا الله شو مين أنا هدوش أنا حبيبي مين هدوش؟ حبيبي نزلتي شناتيني والله لأخرب بيتك اليوم مشروقة من يعقوب الكهربجي يا الله أنت تتطلعي يا بنت الناس منين أنا منين أنا طلعت ماشي ما تتطلعش فيا احكي حبيبي. شو هل قبل شو نحكي مع بعضهم و... وقبل يومين شو طلع مع بعض شو نسيتني؟ يا بنت الناس قولي لا اله الا الله يا بنت الناس انا من وين بعرفك؟ مجد حبيبي مين هاي شو بعدين حكيت لي انه انت عيلتك طالع؟ انه انت انه عيلتك ضربتها انت بالكليك طلعت؟ وكاشت عند دار اهلها؟ انا يعني دار مرتي بالكليك وكحشة كاشتني عند دار اهلي ها؟ مساعده برجي؟ انا قايل هيك والله لقمكم عفشة اليوم. يوم مين هاي؟ يا بنت الناس مش هذا رقم يعقوب الميكانيكي؟ والله؟ <ملا> لا نسكوت على العين. مالك حبيبي مالك والكل طلعت الامان مع بعض واشي؟ يا, يا بنت المكينيكي. الناس صلي على النبي. وصلى على سيدنا محمد شو مش... حبيبي؟ ليلتك كحلي. مش هذا رقم البنشرجي يعقو خالد؟ والله لا اخرب بيتك وبيتها. <متصفيق> تخذ مش, <تصفيق> مش يعني. عيلتك مش عندك ها والله لا أنكو بعكشك الليل